יש לנו כאן את הזה, והאורך שלו, נכנה אותו AB שווה 1 אלא אותיות שכאן, AB שווה ל-1. הם אומרים לנו כי גם BE ו-BD מחלקים ל-3 את הזווית ABC. כלומר, BE ו-BD מחלקים לשלוש 3 את הזווית ABC. מחלקים ל-3, היא כי הם מחלקים ל-3 זוויות שוות. הכוונה היא כי הזווית הזאת שווה לזווית הזאת, שווה לזווית הזאת. הם מבקשים איתנו לחשב מהו היקף המשולש BED. משולש BED. זה סוג של משולש פנימי בתוך המלבן הזה שכאן. בהתחלה הזאת נראית כמו בעיה די קשה. בגלל שאתם תוהים מהו הרוחב של המלבן. איך נוכל להתחיל את זה? הם נתנו לנו רק צלע אחת. אבל בעצם הם נתנו לנו הרבה מידע בהתחשב כי אנחנו יודעים שזה מלבן. יש לנו ארבע צלעות וארבע זוויות. כל הצלעות הן מקבילות אחת לשנייה. וכל הזוויות הן 90 מעלות. וזה די, די ו ProvostRמידא тот在ulan זה דעת בוודאות כי זהו מלבן הדבר אחד שאנחנו יודעים הוא צלעות נגדיות ומלבן שוות הצלע הזאת היא 1 defenseלכן גם הצלע הזאת כאן היא 1 הדבר נוסף שאנחנו יודעים הוא פняя זהוויט הזאת חולקה ל-3 אנחנו יודעים מה הגדל של הזוויט הזאת זאת הייתה זווית ישרה היא הייתה של 90 מעלות היא חולקה שווים לנו 30 מעלות 30 מעלות הזווית הזאת שכאן צריכה להיות 60 מעלות. במשולש הזה כאן יש לכם 30 מעלות, יש לכם 90 מעלות. אז זאת שכאן חייבת להיות 60 מעלות, אנחנו חייבות להסתכם ל-180 מעלות. משולש 30-60-90. אתם יכולים גם לחשב את המידות של המשולש, למות שהוא לא יהיה משולש לשער זווית. בהתחשב בכל מה שאנחנו יודעים על משולש 30-60-90, אם יש לנו רק ציילה אחת מהן, אנחנו יכולים למצוא את הצלעות. לדוגמה כאן, יש לנו את הצלה קצרה ביותר, יש לנו את מול הזווית של ה-30 מעלות. לא משנה מה, אם הצלה של ה-30 מעלות היא 1, אז הצלה של ה-60 מעלות תהיה שורש ריבועי של 3 כפול זה. אז האורך הזה שכאן יהיה שורש ריבועי של 3. וזה שימשיל מדייות וכעת חישבנו את של כל בסיסי המלבן הזה שכאן. השתמשנו רק בידע שלנו לגבי משולש 30-60-90. אם לראות עיניכם, אם זה היה מעט מסתורי, איך לזה, אנחנו ממליצים לכם לצפות בשיעור הזה. אנחנו יודעים כי במשולש 30-60-90, הצלעות הן של 1 לשורש ריבועי של 3 ל-2. זאת היא 1, היא של ה-30 מעלות, זאת תהיה שורש ריבועי של 3 כפול זה, והיתר הזה שכאן יהיה 2 כפול זה. האורך הזה שכאן יהיה כפול 2. 2 כפול הצלע הזאת שממש כאן. כלומר 2 כפול 1 וזה פשוט 2. זה די מעניין. נראה אם אנחנו יכולים לעשות משהו דומה עם הצלע הזאת שכאן. כאן האחד היא לא הצלע שמול של ה-30 מעלות, כאן האחד היא הצלע שמול הזווית של ה-60 מעלות. זאת 1, הצלע מול ה-60 מעלות. פעם נוספת אם נכפיל את הצלע הזאת בשורש של 3 אנחנו אומרים לקבל את הצלע הזאת שכאן. זאת هي 60, זכרו, זאת 1, אז ממש כאן, זאת 1, זאת הצלע של ה-60 מעלות. אז זאת חייבת להיות 1 חלקי שורש רבועי של 3, זאת חייבת להיות 1 חלקי שורש רבועי של 3, נרשם את זה כאן, 1 חלקי שורש רבועי של 3, והסיבה היחידה שיכולנו לקבל את هي היא, היא, כי לא משנה מהי הזאת, אם נכפיל אותה בשורש רבועי של 3, עלינו לקבל את הצלע הזאת שכאן, לקבל של ה-60 שמול הזווית של ה-60 או אם ניקח את הצלע של 60 מעלות, אם נחלק אותה בשורש ריבועי של 3, עלינו לקבל את הצלע הקצרה ביותר. נתחיל של 60 של 3, נקבל את זאת שנמצאת כאן. ואז היתר הוא תמיד יהיה פעמיים,zess prawda, אז זאת היא הצלה מול 30 מעלות היתר תמיד כפול ממנה היא תהיה 2 חלקי השורש הרבועי של 3 מצבנו די טוב עלינו למצוא את של המשולש הפנימי הזה שנמצא כאן אנחנו כבר מצאנו כי צלה 1 2 אנחנו מצאנו כי הצלה 2 חלקי שורש הרבועי של 3 כל מה שנותרנו למעשה למצוא כעת זו אנחנו יכולים לעשות זה בגלל ש-AD אותו דבר כמו BC אנחנו יודעים כי כל האורך שלה היות Richard pl irrelevant, שורש ריבועי של 3, כל האורך הזה, האורך של השורש הריבועי של 3 is our הוא החלק הזה, זאת ה passage battréal היאSo HOW x connected אז האורך הזה שכאן yield יהיה שורש רבועי של3 פחות אחד חלקי שורש רבועי של 3 האורך הזה פחות האורך הזה שכאן וכי טלheinית למצוא מהו הכיף, זה די ברום העבר ול 재밌ור לי רק לסכם את הדברים האלה פשוט, זה יהיה שתיים זה כי זה ההיקף של משולש BED, נשתמש בקיצור של ההיקף. לא מתחשקת לנו לרשום את המילה השלמה באנגלית, זה שווה ל-2 חלקי שורש ריבוי של 3, ועוד שורש ריבוי של 3 פחות 1 חלקי שורש ריבוי של 3, פחות 1 חלקי שורש ריבוי של 3, ועוד 2. ומכאן פשוט נתבקש לפשט את השברים האלה, אפשר לעזר כאן במחשבון, ולקבל איזה שבר עצוני מקוריו של כל זה. בואו נראה, יש לנו 2 חלקי שורש של 3, פחות 1 חלקי שורש של 3, זה משאיר אותנו 1 חלקי שורש של 3, שתיים שורש של 3, skate답ת לומר 2 חלכי שורש ריבואי של 3, פחות 1 חלכי שורש ריבואי של 3, 1 חלכי שורש ריבואי של 3, ונשא לנו כאן ועוד שורש ריבואי של 3 ועוד 2. נראה כיצד ניתן להפוך את זה לרציונלי, אם נכפיל את המונה ואת המכנה בשורש ריבואי של 3, זה ייתן לנו שורש ריבואי של 3 חלקי 3, ועוד השורש הריבואי של 3, שזה ניתן לכתוב זה מחדש, 3 שורש ריבואי של 3 חלקי 3, רואים? פשוט ועוד 2, וזה נותן לנו, וזהו קטע הסיום הגדול, זה 1 שורש ריבועי של 3 ועוד 3, שורש ריבועי של 3, וכל זה חלקי 3, נותן לנו 4 שורש ריבועי של 3, ועוד חלקי 3 ועוד 2. אנחנו יכולים לשים זה תחילה, חלק מהאנשים אוהבים לכתוב את החלק הזה הרציונלי, לפני החלק האירציונלי, אבל אנחנו סיימנו, חישבנו את של המשולש הפנימי, BED שכאן.